بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. <تصفيق> ايها الضيوف الكرام ايها السيدات ايها الساده احييكم واشكر لكم تلبيه دعوتنا هذه للنقاش حول دور الحوار والتشاور في تعزيز الوحده الوطنيه. واقدر لكم ما تبذلونه من جهد في خدمه الوطن وترسيخ الوعي الجماعي بحتمية الحوار والتشاور والاتحاد من أجل بناء دولة الحق والقانون إننا في منظمة الخيار نقوم بترقية الديمقراطية والمشاركة الوثيقة في ترقية الوعي بشكل عام من أجل تطوير روح التجديد والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية كما أننا نؤمن بضرورة الحوار والتشاور من أجل بناء دولة عصرية موحده ذات اقتصاد قوي ومشيدة على المبادئ والقيم العامه لديننا الحنيف وضروره الحفاظ والدفاع عن حقوق المواطنين بشكل يضع كل مواطن في المكان اللائق به معززا مكرما ومتمتعا بجميع حقوقه الاقتصاديه والسياسيه والمدنيه ومن تاسيسها بسنه 2007 قامت منظمة الخيار بتخطيط ووضع برامج عمل تراعي الوضعية الديمقراطية في موريتانيا لفترتين ما بين 2007-2010 و2011-2017 وتتمحور هذه البرامج حول التحسيس وتغطية الثقافة الديمقراطية العمل بجانب شركائنا لتنمية لتنمية الديمقراطية في موريتانيا والعمل الإنساني وفي يوم 21 من شهر أكتوبر من سنة 2008 قامت منظمة الخيار بتنظيم ندوة تحت عنوان الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة الراهنة وكانت تلك الندوة آنذاك من ممهدات الحوار الذي نتج عنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دكار بين الحكومة الموريتانية والمعارضة وتم التوقيع عليه رسميا في نواكشوط لحل الأزمة السياسية التي عاشتها البلد في ذلك الوقت التي عاشها البلد في ذلك الوقت وسيرا منا على نفس النهج ها هي منظمة الخيار تعيد الكرة وتساهم في التمهيد لحوار وطني شامل بين جميع الأطراف والفاعلين بتنظيم هذه الندوة التي ستناقش دور الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية والتي سنبدأ إن شاء الله بمداخلة الأئمة ثم المجتمع المدني ثم القطاع الخاص ضمن المداخلات السياسية. ولتكون ندوتنا هذه تمهيدية لحوار شامل وبناء ومذمر. لحوار شامل وبناء ومذمر. سيكون بداية للعمل المشترك وسيمكننا من المضي قدما وسيمكننا من المضي قدما في نشر العداله الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه بين الموريتانيات والموريتانيين المنتسبين لكل الاوساط وكل الاعراق وبناء دوله الحق والقانون. أدعو الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا سبيل الرشاد وان يوفقنا انه سميع بصير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> هنا عمر حول ذلك من الوحدة الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أيها الأخوة الأفاضل السادة السياسيون المجتمع المدني والسيد رئيس منظمة الخيار وطاقم العامل معه أشكركم جميعا على هذه الفرصة السانحة التي تشرفتم مني فيها بأن أتحدث مع هذا الجمع الكريم حول هذا الموضوع المهم من الزاوية الإسلامية هو الحوار اهميه الحوار والتشاور في تعزيز الوحده الوطنيه طبعا دور الائمه والعلماء بارز في ذلك من الناحيه الاسلاميه هو الحوار والتشاور من خصائص هذه الامه لان الله سبحانه وتعالى سمى سورة في القرآن بالشورى ووصف هذه الأمة بأنها أمة شورى إخلاقها وحياتها تنبني كلها على الشورى ولذلك وصف المجتمع المكي وأمرهم شورى بينهم كوصف ملازم للأمة ثم في في حياه المكيه في سوره النحل جاء الامر بالشوره وامر في الامر في البدايه إذن الاول وصف لنا الامه صفتها وخلقها وطبيعتها تشاور اذا خالت الامه من هذا العنصر من هذا الجانب فان الامه تمشي مشيا معوجا و الحوار هو الذي ستبنى عليه دعوه الاسلام بقوله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الحوار هو المجادله بالتي هي احسن. والمحاوره والمناقشه احيانا في قضايا ناس مختلفين في كل المشارب حتى في التصورات العقديه واحيانا في داخل الاسره الواحده وداخل مجتمع واحد. وداخل الديانة الوحيدة لكن الله سمى المجادلة الحسنة بالحوار، فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمى تحاوركما هذه المجادلة سماها القرآن المحاورة يعني مجادلة جادة وسليمة وغرضها نبيل فإن خبتة بنت ثعلبه لا تريد أن تعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تريد أن تظهر حقها أو أن تجد حل مشكلتها. والوحدة الوطنية جوهر نفيس في مجتمعاتنا، في المجتمع الموريتاني مقومات الوحدة متوفرة. فلماذا لا تتحقق وحدة؟ فقد حققت الوحدة هذا بين هذا العناصر المجتمع من زمان بعيد. وحدهم الدين. إلى أبعد حدود دين فقط ليس الدين بشكل عام حتى المذهب حتى العقد الأشعري حتى السلوك التربوي المنهجي الصوفي في عقد الأشعري وفقه مالي وفي طريقة الجنيد السالي يعني ما وحد المجتمع الموريتاني عناصر كبيرة جدا ومصير مشترك تاريخ مشترك أجداده كانوا متعاونين ومتعارفين متعاونين على البر والتقوى ومتساهمين متفاهمين فهذا الدور مستمر وإن كانت الجهود الاستعمارية أن تفرغ بين هذا وذاك ولكن الذي استقر عليه أمر الملتين جميعاً هو تواطؤهم واتفاقهم وإجماعهم على ضرورة حماية الوحدة الوطني وترسيخها من طريق تحريك المجموعة الأخلاقية الإسلامية لأن يعني الوحدة الوطني تعتمد على الأخوة على المحبة على الرحمة على الشفقه على التعارف على التعاون على التسامح على الحوار على التشاور فان هذه الوحده مقوماتها واسسها متوفره فيجب فقط ان تحرك وتوظف المسلم طبيعته مؤسس على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم الطبيعي السليم مرة شبهه بجسم الواحد بجسد الواحد مرة شبهه بالبنيان المرصوص ومرة شبهه بركاب سفينة واقفين على حدود الله والقائفين على حدود الله والواقعين فيها كمثل القوم استهموا سفينة تعرفون قصة ذلك وضررة تأضامن والتعاون من أجل ذلك ومن المعروف كذلك أن الأئمة والعلماء لهم دور كبير في ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في المجتمع، لما يتوفرون عليه من وسائل ووسائط إيصال توصيل كثيرة، ولما أيضا يتمتعون به من ثقة في المجتمع وبوسائل تمكنهم من الوصول إلى جميع شرائح المجتمع. فالمسجد وفر لنا فرصة للقاء اليومي عدة مرات لكل حي. يوميا. تدريب على النظام والانضباط في الصفوف والمطاوعة للإمام والتعارف بين المصلين وتبادل المنافع والتجارب، هذا تدريب يومي لسلوك المسلمين إذا لم يبقى روتينيا فأنه سيثمر علاقات قوية جيدة متينة. وكذلك أيضا الخطبة التي يخطب بها الإمام فرصة كبيرة ونعمة وفرها وسيلة مؤثرة عند الإمام يحضر جمهور مسلين يوميا أمامه فيجب أن يرسخ في المجتمع هذه القيم قيم الأخلاق لا نقول أنه يتدخل في أمور السياسية ويخوض فيها ويجول ولكن دوره هو أن يظهر للناس قيم الإسلام قيم الحوار قيم التشاور قيم التفاهم قيم التراحم قيم التعاون البر قيم التماسك. فأن الله خلقنا وجعلنا شعوباً وقبائل لنتعارف وينبين على التعارف والتعاون والتضامن والتماسك وهذه وسائل كلها نحن نركز على بعض الجوانب من السيرة النبويه تؤكد لنا أهمية الحوار والتشاور في حياة الأمة نحن نعرف أن هناك القران القران علمنا ان ان الحوار والتشاور سنه الله في خلقه شاور الملائكه وحاور حتى ابليس لعنه الله عليه وسعر الحوارهما ابليس لعنه الله عليه اللي ادى بالنتيجه الى ان يظهر او يظهر الحوار ان هذا الشيطان عدو للانسان ومتكبر عليه وسيعاديه وسبب عداوته العنصريه التي تمزق حياه الامم ما امتنع من نفسه قال انا خير منه خير منه فقط حكم هكذا تحدي لله تعالى ما هو السبب؟ خلقتني من نار خلقتني من طين عنصر فقط الحوار كشف لنا خبث الشيطان وعدواته من الصعب كذلك نجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في قصة حوار إبراهيم مع نمرود بن كنعان وتعرفون قصة تشاور لوقع في غزر بدري حباب المنذر أعطى رأيه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشورته ونصحه للامه فاخترح منزلا عسكريا مناسبا على المسلمين وقبلوه لانه عرف ان ذلك ما كان وحيا انما كان رايا ومكيده في الحرب وتعرفون هنا في بدر كذلك للخروج وشعراء في احد ونستعيد ذلك جميعا ولن نتوقف على ذلك كثيرا لكن نشير الى قضايا محطات اخرى يمكن ثلاثه محطات فقط إذا يسمح يسمح لها أه لها أهمية كبيرة في إبراز قيمة التشاور والحوار في حياتنا. وحتى طريقة الحوار لابد من تعالج قصة مبعوث قريش عتبة بن ربيعة قال للنبي أرسله أرسل قريش ليحاور رسول الله لعله يتنازل له ولعله يصل إلى إلى التأذير فيه بمقترحات مغرية. جاء قال يا ابن اخي انك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم وعبت به اليتهم وكفرت به وكفرت به من مضى من ابائهم فاسمع مني اعرض عليك امورا لعلك تقبل بعضها قال يا ابو وليدي لعل فعرض عليه عتبه خطته لما قال له تكلم اسمع يا ابا الوليد قال له لما أنت قال افرغت يا ابا الوليد؟ فقال نعم قال فاسمع مني فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا عليه سوره فصلت الى موضع سجد سجده سجد فسجد ثم قال لعتبه قد سمعت يا ابا الوليد فانت وذاك فقام عتبه الى قومه متاثرا فلما راوه قالوا سحرك يا ابا الوليد بلسانه هذه الحوار نتعلم فيها اداب كثيره، منها اولا شجاعه في دخول الحوار مع كل احد من طلب الحوار ندخل معه بدون قيد وشر. لانه قبل الحوار ما أثبت من ربيعه. ويعرف انه لن يقبل ما عنده ولكن لا يهم. من اداب الحوار كذلك التهيئة نفس المحاور بالكلمه الطيبه المؤثره. قالوا يا ابن اخي وكان يقول, يقول يا ابا الوليد اسمع افرغت اسمع هذا الاسلوب اثر في ذلك الانسان تاثيرا بالغا، معنى أن ذلك الناس لا الله يريد الحوار ويفتحوا امام كل احد ثم يعطى فرصه كافيه للابداع في وجهه النظر وان في ايضا الحوار بركه مهما كانت نتائجه فهذا الحوار وان لم يؤدي الى اسلام أقبته فقد ادى الى كسب صديق قوي تولى تخفيف عداوه قريش على الاقل. المحطه الثانيه حوار في الحديبيه مع مبعوث قريش واستعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنازلات الكبرى. لان النجاحات الكبرى تتطابق تترافق مع, التنازل... مع تنازلات كبرى نجد في الحديث روايه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عند املاء شروط مع قريش لما جاءه سهيل بن عمرو قال له اكتب يا علي فاملأ النبي صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم وقال سهيل اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو ولكن اكتب بسمك اللهم فقال لي علي اكتب بسمك اللهم أترك بسم الله الرحمن الرحيم علي هذا كان ثقيلا على علي ولكنه فرض على رسول الله يكتبه فكتب ثم فاملى عليه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل لو نعلم انك رسول الله ما صدرناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن أكتب محمد بن عبد الله فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله حتى تنازل أن اسمه الوظيفي كرسول وطلب أن يكتب اسمه طبيعي محمد بن عبد الله هذا تنازل كبير وتمخضت عنه نتائج كبير جداً نتائجها لا يمكن سردها في في هذا اللقاء السريع، ومهم هنا الحرص نستفيد من هنا حرص هذا القائد العظيم على النجاحات الكبرى التي يطمح اليها، هذا التواضع سبب ان المفاوضات اسفرت عن اتفاق ثبت الهدنه عشر سنوات. وفتح المجال لحرث قبائل من يريد أن ينضم إلى هؤلاء أو أحلاف هؤلاء أن الذي دخل أن يعود ولا يحجون في هذا العام أن من جاء من المسلمين إلى مكة يردون لا, لا يردونه مرتداً ومن جاءه من المشركين يردون هذه شروط كان قاسية فرسولة قبلها وكان تطيل على المسلمين وكادت تحرز فتنةً في الجبال الراسيات من الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله بن الحضير مجموعة من الناس الكبار هذا الامر كان يظل عليه ان يرد ان يعود ولا يعتمرون ان يفعلوا وان يقروا الشروط هذا كانوا فائده كبيره ظهرت من دون ان يحسبوا لها حسابا ومن نتائج ذلك انتشار الإسلام في الجزيرة العربية ما تعرفون انه 19 سنة في الدعوة الإسلامية المحسوب حسب الدراسات التاريخية حوالي حوالي 3000 شخص تقديرا يعني ليس ليس دقيقا وأنه بعد سلح الحديبية ثلاث سنوات من ست سنوات إلى 10 سنوات إلى ثمان سنوات في فتح مكة أصبح حوالي زاد حوالي 7000 شخص إذا ثلاث سنتين دخل في الإسلام أكثر ما دخل في تسة عشر سنة أي من فائد السلوح الدائمية وتفرغوا لم... للراحة العسكرية ومكنوا من عودة المهاجرين إلى الحبشه الذين قضوا فيها ثلاث عشر سنة رجعوا إلى مدينة وفتحوا يراشلوا الناس وتفرغوا لليهود مع أحد المشركين فكانت معركة خيبر المعروفة التي أيضا كانت فاصلة باختصار يعني في قضايا كثيرة مهمه لكن هناك إذن استفادات كثيرة نستفيدها منها قيمة القائد قيمة قيمة القائد في توجيه مجموعة قيمة الإمام وقيمة ولي الأمر في توجيه مجتمعي في إقناعهم بالمسؤوليه وإقناعهم ب نتائج الحوار مع تضحيات المهم جدا لان لان ولي الامر يفهم في هاي السياق يرى من نظره بعيده قد لا يراها عامه الناس وحتى بعض الناس المثقفين قد لا يرى قد تكون نظره محدوده محصوره في دائره ضيقه بينما من ولّى المسلمون امرهم تولى المسؤوليه الكبرى في الامه عنده من علاقات عنده من الاهتمامات، عنده من الرؤيه ما يرى به القضايا القريبه والبعيده وما يتخوفه من القضايا هذه او تلك ما لا يراه الانسان العادي البسيط مه او او غير بسيط سياني في الامر، كده. بالتالي كان مسلمون كادوا ما كانوا يقبلوا هذا ولكنهم رضوا، خضعوا لامر القائد في النهايه ظهر لهم انه كان هو صواب. مع ذلك وفي نفس الوقت ايضا كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا هذه المعارضه التي ظهرت في الحديبيه كيف وجهها؟ كيف تحملها؟ كيف صبر عليها؟ كيف قادها الى ان حقق اهدافه هو من هذا الحوار ومن هذه المصالحه المصالحه من دون ان يذم احدا منهم من دون ان يسيء الى احد منهم انما لابد ان يكون سد الولي الامر متسعا واسعا لمواجهه من يقف احيانا في وجه بعض القضايا التي قد تكون مهمه جدا وقد لا يراها هو مهمه. طيب اذا ساختصر الموضوع طبيعي لكن ساختصر هنا في اؤكد هنا على اهميه الحوار والتشاور في تعزيز الوحدة الوطنية. لأن الناس لا يمكن أن يتفقوا على كل شيء، ولا يمكن كذلك أيضاً أن يبقوا مختلفين في كل شيء. فإن الوحدة الوطنية من ضماناتها التوحد في إطار التنوع، التنوع الفكري، وتنوع الرأي، وتنوع اختلاف وجهات النظر. هذا لا لم تضمن وحده قابله للتنوع في الاراء وقابله للتنوع في الاتجاهات كلها فانك لا تستطيع هذا المجتمع ولن هذا المجتمع. ولكن ليساعد على ذلك ايضا ان يدقق في طريقه تعاملي والحوار مع الناس وتوفير الاجواء الصالحه لغايه الاخوه والمحبه بين الناس ول ذكر القضايا المهمه في في تربيه الناس وتوجيه المجتمعات توجيها سليما هناك مبدا اساسي في الاسلام ذكره القران في اطار ترتيب امور الاسره حتى فطام الولد من الرضاعه أمر بأن طلب أن يكمل عامين كاملين هذا هو أحسن للولد لكنه قرار بنقص هذا العدد مشروط من شرطين مهمين فإن رد في صالح أن تراضي منهما وتشاور أن القرار يتخذ بعد التراضي وتشاور فالتراضي اللي يقع من دون تشاور ليست ليس تراضيا قد يكون فرضا على الإنسان لكن إذا كانت وقع تشاور وقع تراضي بعد التشاور معناه ان هذا مبني على اساس قوي يضمن تماسك الاسره اللي هو نواه التي هي نواه هذا المجتمع، كذلك ايضا القران الكريم علمنا ان الانسجام لا يتحقق الا اذا تواضع الناس في الحوار وفي التشاور في كل مكان واخلاص الناس والاخلاص لان يعني الدين نصيحه والنصيحه هنا معنى الاخلاص. معناه الخلوص معناها الطهاره والنظافه معناه الاخلاص في العمل والقول والراي والمشوره. الغرور يؤدي الى فتنه قال تعالى فلا تزكو انفسكم وعلم من التقى يعني واحد لا يتمسك برايه ويظن انه هو كل شيء وانه هو الصواب وحده وان غيره خطا وهذا صحيح انه نظريا لو انه يرى رايه خطا لما لما تمسك به ولا ما ولا قبل الراي الاخر، اذا قبوله كما يقول كما روي عن يعني الامام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا يحتمل الصواب. وهو كذلك لانه يرى انه صواب ولا هذا لتركه، اذا لكن مع ذلك لابد من التفاهم ولابد من ايضا التواضع في في ذلك والقول الحسن. او قول الحق والقول ايضا الناس. ويقول سهل بن حنيف من الذين حضروا صلح الحديبيه يقول بعد ذاك للمسلمين بعد صلح الحديبيه اتهموا رايكم اتهموا رايكم فقد رايتني يوم ابي جندل في صلح لو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف للناس ما وصل اليه من تعنت والتمسك برأيه إلى هذه درجة لهذا يقول ذكر الناس اتهموا رأيكم فالإنسان مهما كان وما بلغ, مستوى وما بلغ ثقته برأيه لا بد أن يتواضع ويقبل أنه قد يكون مخطئا وأنه قد يكون ليس على صواب وأنه ينزل للحوار ليبحث عن الصواب ليبحث عما يخدم هذا المجتمع ويضمن وحدته وتماسكه وانسجامه وتعاونه على البر والتقوى. اظن اني قد اطلت عليكم وشكرا جزيلا لكم. شكرا للمكان المالي. المداخل المواليه من نائب كذا. بونجور. Je remercie le, cette organisation qu'on appelle le choix. Mais franchement je ne sais pas, est-ce que je dois m'exprimer ou est-ce que je ne dois pas le faire Parce que je ne suis pas sûre que je serai comprise par, par l'auditoire. Je ne sais pas, hein, je, je le dis comme ça sans, sans savoir. Peut-être bien que tout le monde peut me comprendre en français, peut-être bien aussi que beaucoup ne, ne comprennent pas le français. Comme moi aussi je n'ai pas compris, euh, très certainement. à l'intervention de, de l'imam tout à l'heure euh, parce qu'il a parlé en arabe littéraire que je ne maîtrise pas donc euh, ça me pose un problème vraiment et je voudrais bien savoir qu qu'est-ce qu que je dois faire, monsieur le Président Vous allez vous exprimer que l'auditoire me comprend très bien L'auditoire me comprend, c'est parfait euh, C'est un thème ici assez intéressant pour moi Euh, parce qu'en fait, l'objectif, c'est l'unité nationale. Parce que vous dites euh, le rôle de, du dialogue et de la concertation dans le renforcement de l'unité nationale. Donc, euh, la thématique centrale, c'est l'unité nationale, à mon avis. Et, et nous le plaçons dans un contexte où on parle beaucoup de dialogue. C'est un mot qui est devenu tellement utilisé dans le langage commun que même les autres qui ne parlent pas français parlent de dialogue. Moi, je sais qu'il y a des peuples qui ne comprennent, qui ne comprennent pas le français, mais à force d'entendre le dialogue, à chaque fois, eux aussi ils parlent de dialogue. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils comprennent le mot. Donc, ici, nous nous centralisons, nous centrons notre débat sur le problème de l'unité nationale et. le rôle du dialogue dans, dans cela. Euh, J'estime que c'est... Ce que nous devons d'abord nous poser comme question, c'est que est-ce que nous avons des problèmes d'unité nationale Parce que très souvent, on nous décrit comme étant un peuple un musulman à 100%. Ce qui est vrai, ce qui est réel. Et, mais est-ce que pour autant... cela euh, a permis aux Mauritaniens d'être unis. Et je voudrais que nous parlions sans langue de bois. Il faut d'abord que nous soyons conscients de quelle est la situation que nous vivons. Est-ce que nous sommes confrontés à des problèmes par rapport à l'unité nationale Est-ce que d'ailleurs il y existe une unité nationale à Mauritanie Et ces problèmes, s'ils existent, est-ce qu'ils sont suffisamment graves pour mettre en danger ou en péril la nation Ou est-ce qu'ils ne le sont pas Et comment ils se matérialisent, ces problèmes Si nous ne sommes pas d'accord sur cela, je ne pense pas que nous soyons d'accord sur l'importance de, de, de recherche de solutions. Alors, pour moi, nous avons des lignes de rupture Peut-être bien que quand on parle de dialogue, la première idée qui nous vient, c'est la ligne de rupture politique. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition. Et ici, la ligne de rupture, ou le problème, c'est le mode d'accession au pouvoir. Mais il se superpose à cela d'autres lignes de rupture, parce que nous sommes un peuple qui est pluri pluriel, pluriel. Qui est multiethnique, qui est multiculturelle. Et donc, il y a d'autres lignes de rupture. Et je crains d'ailleurs que ces lignes de rupture ne soient encore plus importantes et plus graves que les lignes de rupture politiques. Et il faut que nous en soyons conscients. Pour moi, dans ce pays, nous sommes arrivés, et c'est ma conviction, Et c'est comme ça que je le perçois. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré de cloisonnement, à un degré de méfiance entre les communautés qui fait que qu'on n'a pas l'impression de vivre dans un même pays. Parce que voyez-vous, comment on peut imaginer être dans un même pays où lorsque aujourd'hui, Je me retrouve dans une conférence comme celle-là. Je vois pratiquement une seule composante. Et j'en vois tous les jours dans, à la télévision. Tous les jours, je vois des, je suis, des débats, je suis des rencontres, etc. Mais c'est une communauté qui se, qui se retrouve. Donc les autres n'appartiennent pas à cette monique à cette Et j'entends aussi des émissions dans les médias qui sont dans les autres langues nationales, et en particulier le poulard que je comprends. Lorsque j'écoute ces émissions en poulard, j'ai comme l'impression qu'il existe un autre pays où la référence n'est pas, pas la nation, la référence est l'appartenance. communautaire ici et linguistique. Quand euh, quand les gens parlent, que ce soit les journalistes, que ce soit leurs invités, en parlant, ils disent nous. Nous avons, nous devons, mais ce nous-là, il ne se rapporte pas à la Mauritanie. Il se rapporte à nous, négro-africains, ou à nous, poulard. Et ils posent leurs problèmes et... De toutes les façons, ce qu'ils disent à longueur de journée, ce qu'ils racontent, n'est même pas compris par les autres. Qui de vous comprend ici le couloir, qui, lorsqu'il y a une émission, lorsqu'il y a un débat, suit ce qui, ce qui s'y dit. Vous ne le suivez pas, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le, le comprendre. Et donc on a comme l'impression de vivre dans un pays où on a des cloisonnements. ou des Mauritanies qui sont différentes. Il y a cette Mauritanie des mots, avec ceux qui sont au pouvoir, avec ceux qui sont aussi opposés au pouvoir en place. Et on a comme l'impression que la Mauritanie leur appartient. Et en discutant, ils parlent bien de la Mauritanie. Et je ne me rends pas compte qu'on se soucie des autres, ou de, de leur absence, C'est comme s'ils n'étaient pas là, c'est comme s'il n'existait pas. Il y a bien sûr, entre eux et l'autre composante, les Haratin, dont le problème se pose avec acuité, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la question qu'on entend souvent, c'est quelle est leur appartenance identitaire. Sont-ils arabes Sont-ils négro-africains Ou d'ailleurs, ils ne sont ni... L'un ni l'autre. C'est un problème qui se pose. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont dire que les Haratines sont des, des Arabes. D'autres qui vont dire, non, qu noirs, qu vont dire que non, ils sont négro-africains parce qu'ils sont noirs, ou qu'ils sont d'origine négro-africaine. Et d'autres vont dire que non, ils sont d'ailleurs euh, une communauté à part. Je ne sais pas ce que ça renvoie à quoi. Mais en tout cas, ils ont leur Mauritanie, ils ont leur, leur vision. Avec ici comme euh, ligne de jonction avec les morts, qu'ils parlent au moins la même langue. Lorsque les haratines s'expriment, lorsqu'ils expriment ce qu'ils ressentent, au moins les morts comprennent ce qu'ils disent. Et s'il y a des débats aussi qui concernent où on ne voit que des morts blancs, eux, au moins, certains d'entre eux, le comprennent. Peut-être bien que si c'est en arabe littéraire, ils ne peuvent pas tous le maîtriser, mais au moins ils le comprennent. Mais les autres ne se soucient pas de cela. Et il y a bien sûr les négro-africains. qui eux aussi ne pensaient pas qu'ils sont tous, d'ailleurs, qu'ils se comprennent, ils ne se comprennent pas. Il suffit qu'ils parlent dans leur langue pour qu'ils soient séparés. Et donc, moi, c'est aujourd'hui, et c'est malheureusement comme ça que ça existe. Et moi, durant toute ma vie politique, j'ai œuvré, j'ai lutté pour que la Mauritanie ne soit pas celle-là. Et je continue aussi à lutter pour cela. Et je continue à me battre là où je suis pour qu'on n'ait pas cette conception de la Mauritanie Mais je dois avouer que je suis vaincu. Je dois avouer que je suis vaincu. C'est aujourd'hui ça notre, notre réalité. Je ne désespère pas, mais je sais que c'est aujourd'hui ça qui est la situation que nous, nous vivons. Maintenant, il faut savoir quel est le problème. Le problème, nous avons dit que c'est un problème de pouvoir accéder au pouvoir, de pouvoir participer à la gestion du pouvoir, de pouvoir bénéficier des richesses du pays. Et cela est un grand problème Et si nous ne sommes pas conscients de ça, si nous pensons que nous pouvons rester... avec toujours la même langue de bois, oui, que nous sommes tous des Mauritaniens, que nous sommes tous musulmans, que nous appartenons à ceci, que par le passé, nos grands-parents ont toujours vécu dans la symbiose qu'ils ont. On se trompe. On se trompe et on se trompe lourdement. Je sais bien au moins la communauté à laquelle j'appartiens, je sais que elle pense qu'elle vit... une situation de calvaire parce qu'elle considère qu'elle est exclue tout simplement. Et voyez-vous, les gens sont très attentifs à ce qui se passe. Le conseil de ministre du Jeudi, les gens écoutent les nominations. Ils vont faire les décomptes. bien sur tant de personnes nommées, il y a peut-être un, un négro-africain, quelque part. C'est ça qui impressionne les gens. Lorsqu'il y a un rassemblement au niveau de l'état-major, qu'il y a une levée de couleurs, qu'on présente les officiers de l'armée ou les commissaires de police, ou les, en tout cas tout ce qui est hiérarchie militaire et sécuritaire, on se dit que les nègres africains ne sont plus là. Peut-être qu'on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas là, mais en tout cas le constat c'est qu'ils ne sont plus là. L'administration c'est aussi Donc, vous avez ces, cette situation que j'écris et qui est une situation qui est grosse de l'étage. Et le thème aujourd'hui, c'est le dialogue. À quoi est-ce est qu'il est, est qu peut servir Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment où on a le plus besoin de dialogue, de discussion, de concertation. Parce qu'il faut d'abord connaître ce que vivent les autres. Il faut le savoir. Il faut savoir au moins comment ils ressentent, comment ils vivent leur situation. Il faut les écouter, il faut le comprendre, il faut essayer de trouver des solutions. Parce que pour moi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise solution. La bonne solution, pour moi, c'est la solution qui peut être consensuelle par rapport à des problèmes précis qui s'opposent. Il y a des problèmes qui se posent, qui se sont d'ailleurs accumulés au fil des années, et qu'on ne discute pas, qu'on ne débat pas. Il y a le problème de la barrière de la langue qui, qui nous isole les uns des autres. Et si on continue dans cette lancée, c'est bien de faire les, les conférences, mais si les conférences ne ciblent qu'une qu partie, Ou un segment de la population, mais les autres, à la limite, au moins vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ressentent. Et donc, ça va être chacun de, de son côté, il est en train. Et c'est ça le danger. Et bien sûr que les partis politiques, normalement, ils sont l'expression des opinions ils doivent avoir des programmes. Ils doivent connaître les réalités de, de leur société. Ils doivent avoir des, des solutions aux problèmes qui se posent. Mais malheureusement, d'abord la conception, l'appartenance politique, pour beaucoup, ne n'y pas beaucoup de signification. Moi, je sais, quand j'étais à, à l'UFD dans les temps, le grand parti d'opposition de l'UFD, quand on y était... C'était les années 90 et quelques. Je sais que les négro-africains se retrouvaient à part pour discuter, pour dire que nous devons avoir telle stratégie. Et je suis sûre qu'au niveau du PRDS, dans le temps, on faisait la même chose. Les négro-africains se retrouvaient à part pour pouvoir déterminer leur opinion, leur politique, pour pouvoir venir les poser. Et donc ce n'est pas ça en parti politique. Parce qu'en parti politique, le clivage. ne doit pas se faire par rapport à la couleur de la peau ou par rapport à la langue. Le clivage doit être par rapport à des positions politiques. Mais notre réalité, c'est que même quand on se retrouve dans un bloc ou dans un parti, il y en a très peu où les débats se focalisent sur des questions politiques ou où les contradictions, si elles existent au sein d'un parti, n'opposent pas les communautés les unes aux autres. Mais oppose bien des opinions les unes aux autres et qu'on peut retrouver dans un camp euh, toutes les composantes et dans l'autre camp toutes les autres composantes. Alors que dans nos partis en général, cela pose problème. Je ne le généralise pas parce que je sais que moi je ne vis pas cette situation dans le parti, au moins je suis. Nos clivages n'ont jamais été qu'on va se retrouver nous en tant que negro africains ou d'autres en tant que harantines ou d'autres en tant que... comme nos clivages, d'ailleurs, sont connus de tout le monde. Ce qui nous oppose, quand il y a des oppositions, quand il y a des, des divergences, et il y en a, c'est des divergences d'ordre politique et nous nous positionnons en tant qu'hommes qu politique. Mais ce n'est pas le cas partout. Et donc, à mon avis, au niveau des partis, il y a des limites de pouvoir prendre en charge de manière globale ces, ces problèmes. Et donc, les partis ont besoin eux-mêmes de se former autour de projets politiques pour pouvoir défendre les opinions. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, à mon avis, à Mauritanie, il y a une question prioritaire ou en tout cas une question à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention. C'est cette question comment faire pour que nous puissions nous retrouver comme dans un seul pays, que nous puissions nous parler, que nous puissions nous écouter, que nous puissions savoir ce que ressent l'autre. Si, si on ne le fait pas, à mon avis, nous courons de très graves dangers. Les partis politiques ont de responsabilités, la société civile a aussi euh, les siennes, les responsabilités qui sont, qui sont les siennes dans cela. Et je, je suis sûr que la seule voie qui est salvatrice pour nous, c'est la voie du dialogue. On parle beaucoup de dialogue, mais je sais qu'on parle de dialogue politique. Mais ce dialogue politique doit d'abord prendre en charge les questions d'ordre communautaire pour amener à ce que les gens puissent au moins sentir qu'ils appartiennent à un ensemble qu'ils doivent préserver. Et donc, à mon avis, il faut que nous soyons conscients de ça, que au moins l'élite puisse travailler ça, et que nous arrêtions ce cloisonnement. En tout cas, si on ne le fait pas, à mon avis, c'est ici on ne peut pas traiter de, de ces questions-là, parce qu'il y a tout simplement des gens qui sont absents de, de cela. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est d'être conscient des... des problèmes qui existent, et de prendre leur dimension, la mesure de ces de, de ces problèmes. Et il ne faut pas penser que on va tout simplement continuer chaque jour de marteler que nous sommes ceci, nous sommes cela et que nous le resterons et que nous grands grand l'étaient. Ça, ça ne nous mènera nulle part. Et je suis tellement inquiète, moi, de la situation que je préfère que les gens soient conscients de ça. Malheureusement, aujourd'hui, je suis dans ce débat Mais je me retrouve dans une partie de la Mauritanie. Et je sais que je vis ailleurs dans une autre partie de la Mauritanie, qui ne, qui, qui, qui ne voit même pas l'autre partie. Et qui sent d'ailleurs qu'elle fait de l'autre partie un bloc responsable de, ses, de sa misère, de son calvaire. Et il ne peut pas faire la distinction. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre ceux qui ont la décision politique, le pouvoir politique et les autres qui sont des simples citoyens communs. Ils ne peuvent pas faire cette différence. Et donc ils mettent tout le monde dans le même paquet. Et je suis sûr que c'est la même situation que vivent aussi les Hrafem d'Ansel. Le et donc à mon avis, on a besoin fortement de nous pencher sur ces problèmes et il n'y a que le dialogue, la discussion. Et dès que d'ailleurs un problème est posé en discussion, Il est à 50% réglé. Parce que au moins, je sens que le problème qui me préoccupe, j'ai quelqu'un qui peut au moins m'écouter. Pour au moins comprendre ce dont je souffre. Et si on ne le fait pas, à mon avis, il n'y a pas de, de salut sans cela. Et je ne vais pas aller plus loin que, que cela. استاذ محمد عن دور المجتمع المدني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شرح لي صدري ويسر لي امري ونحن عقدة اللسانيه لساني يلقاها صدق <تصفيق> الله العظيم. بادئ البدء أود أن أشكر قائمين لمنظمة الخيار الذين قاموا هذه الندوة بجامعة كوكب من سياسيين ومثقفين <تصفيق> في <تصفيق> البلد والذي الحقيقة كان ملي وقته وقت مختار مناسب نوراً الحاجة للبلد هذا النوع من اللقاءات وهذا النوع من تقديم الأفكار النيرة وهذا النوع من إجبار النخبة من أجل تقديم حلول للمشاكل اللي من بينها الموضوع اليوم هو الحوار والتشاور من أجل تعزيز الوحدة الوطنية فعلا أنا لا أتناولها من ناحية دور المجتمع المدني في إرسال دعائم التشاور في إرسال ثقافه التشاور والحوار من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. يقير غير سابق لدور هذا المجتمع المدني، لا مرة الكرام، نختيروا نعطوا تعريف شوي عن المجتمع المدني، مفهومه التقليدي، ذاك اللي كان عند مجتمعنا هو. ونعرف عادوا ذلك للمجتمع المدني العصري وذلك اللي مطلوب منه ورعا ثم تعرفوا بأن المجتمع المدني القديم مجتمعنا كان فيه هذا اللي نقال الوشهاء وهذا اللي ينجاله الوصرب وهذا اللي ينجاله العلماء واللي كان دورهم أساسي هو إصلاح ذات البين ومولي آه الى اخره مشكلة والله جلا تمد المعنى والله تباعدت كان مجتمعنا البدني القديم بهذا الشكل كان يلعب هذا الدور وكان دور فعلا اساسي وقد يتقلب اذا آه رجعنا للتاريخ قد يتقلب على ياسر من النائبات وياسر من المسائل اللي كانت لاهي تفكك هذا المجتمع. واليوم المجتمع المدني العصري اللي ينحصر اساسا في هذه المنومات اللي خارج منش الدستوري كي المنظمات منظمه حقوق الانسان لجنة الوطنيه حقوق الانسان وسيط الجمهوريه وهذه ملي المنومات الاخرى اللي عندها دور حرة شيئا ما في منظمات المجتمع المدني والمبادرات والنوادي اللي تزامن عليهم اليوم بانهم يعود عندهم دور اساسي ودور ريادي كيف اللي شفتوا في هذه الدول الاخرى اسوا من هذاك اللي افريقي وذاك اللي اوروبي وفي امريكا اللاتينيه اذا المجتمع المدني يلعب دور لا يستهان به وخاصة هذه اللجان التي قلت لكم اللي منها دستوري والتي منها قانونته من المنظمات العادية المجتمع المدني. يا غير مولي ياك يلعبوا هذا الدور لابد بد من يعود عنهم يتوخوا بهم من المعايير المعيار الأساسي هو أنهم يعودوا مستقلين المجتمع المدني جاك العاب دور لا بد ان يعود مستقيم ولا بد ان يعود هذه الوضعيه اللي فيها يمرق نحن في وضعيه خطيره مجتمعنا المدني في وضعيه خطيره به اللي فيه اصطفاف والله غلله ت... غلل واحدين منو انقالهم المجتمع المدني اللي تابع للسلطه وحدين المجتمع المدني تابع للنظام، للمعارضة. وهذا في الحقيقة من المسائل اللي يجعلوا بالمجتمع المدني اليوم ما هو لاعب الدور اللي منوط به. آآ من آآ الاختلالات اللي على كل حالة في هذا المجتمع المدني هو ولكن يجب يكون هناك ياسر من المزيد من من الكفرة اللي آلاف من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد هذا المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من على السلطه ومستقل على المعارضه وياكم اللي نفس الشيء يلعب هذا الدور لابد ان يعود الحلول اللي, اللي قدمت اللي تعود حلول موضوعيه اذا الحلول الموضوعيه, الموضوعية تتجسد فاش تجسّد من خارج مطروحه الشعب الموريتاني يابتها تطرح بإلحاح وبصفه موضوعيه وبتسرع كيفت هذا اللي ينقاله الوحده الوطنيه. ذا اللي ينقاله العداله الاجتماعيه، ذي اللي ينقاله العبوديه، ذي اللي ينقاله والله ذا اللي ينقاله مخلفات الرق. هذا المجتمع المدني يابت تساهم بها بها اللي تعزز ويطرحها. ويقدم لها حلول موضوعيه، وذلك الحلول الموضوعيه اللي تعود مقدمه لا يتعزز ذلك اللي قاله الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه يا تعزز يا تنطرح المشاكل اللي يعاني منها المجتمع الموريتاني. انطرحوا كي قالت النائبه اليوم الوحده الوطنيه حد لا يشد اخبارها لابد من خالد مسائل اساسيه لابد له من يجبر لها حلول موضوعيه هذا اللي قال له لو باسي هيمانيتير الإنسان الارث لا ذاك من ناحيه وفو من ناحيه والطرح والهيئات الوطنيه والدوليه اللي كانت شافت عليها اعطت موريتانيا فيها يا مولي، إلى عاد فيهم وحده وحدي، طارحينو، ما هو حرام ولا هو شيء، يا فيه ولا به، ونعتلو بنا ما كانت مطروحة، يا غير ما توانسة، بين حد كي قال لكم بونا بونا بونا عمر لي، بين أولاد منين جاء قال له هو ما هو محمد رسول الله، إنه لا محمد بن عبد الله، ما رصف عليه، هي وظيفته هو عاطيها لمولان، يا غير بيه اللي عنده الحوار، وعنده التفاهم ولا يفهموا بالقضيه دور لا تعقب يعجب هو سهيل بنو هو محمد رسول الله ما هي ضرك يعقب يفهمها في الاسلوب ضرك مولي الى عادلو باسيف هي مات له خالي ينطرح وينعت بصيفة واضحه بانه مات له خالي ولا ولا شيء ولا احرام الى ان قالوا بعدين بانه طارحين وان قالوا مولي بصيفة واضحه بانه ما قدر ينطرح وهذا استاندوا الشيخ ما هت لما تروحتو ها الله اللي بنو جابت عود ينطرح بالحاء وبصير موضوعية وك قالت النائبه ما هتقدر تعود الناس عنده موريتانيا كاملة وتعود إدارتها ما هتشاف فيها موريتانيا كاملة حكامها ما يشافوا هالمورتانيا كاملة وقضاةها ما يشافوا هالمورتانيا كاملة وأو سفرائها ما في هالمورتانيا كاملة والإدارة المحلية والإدارة المركزية والجيش هذا يعود تعود فيه أولاد الشعب الموريتاني كامل به اللي هذه هي المفخرة واللي لا يجسد زي الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية شعار يقير مولي شعار يقير مولي ياغ تجسد ما تبقى لا شعار تجسد في الأقوال وفي الأفعال إذا هادو المسائل الأساسية اللي يالتها يعود مجتمعنا المدني يطرحها بإلحاح، ولينتخب قضية وطنية، يالت المجتمع المدني ساهم فيها ويقدم فيها حلول مناسبة، إحنا اليوم نعاني مشكلة كبيرة، تكلمت عنها النائبة، هو هو قاعد اليوم ما مطروحة قضية الحوار، الحوار قاع عليك. هو المطروح الحوار على هو يالت اللي يعود مطروح اليوم ومقدم موريتانيا إذا قالوا التفاهم ما هو الحوار التفاهم على الحكامه حكامه تنين تفاهم عليها كامل حكامه جديده لا تعود الناس كامله جميع شرائح موريتاني شايفين فيها كلها شايف فيها هذا وهذه الحكامه لا فينا ما يعود فينا فينا مركب نقص من إلى عاد كانت عندنا حكامه وصالحة الشمن الزمن ما انتم لا متمكنين منها اللي تعد ما تصالحها خلوها ودول حكامه اخرى متوافقين عليها وكل حد من الشعب الموريتاني شايف فيها ذاته وهذه هي الحكامه اللي يا يتقدم بها ياضت كحلول كحلول ياضت تعود مطروحه وطرحها المجتمع المدني بإلحاح احنا حكامتنا اليوم اللي وسائل خاديه تطرح فيها هذا الطرح بأن هي حكامه مبنيه على الجهويه ومبنيه على القبليه وظاهر منها هذه الحكامه اللي بنية القبليه والجهويه منافيه تماما مع ما ينقال من المواطنه معافيه تماما مع ما المساواه معافيه تماما مع ما الديمقراطيه هذو المسائل نقيضهم اللي مجسد اليوم واللي على كل حال كانت صالحة في زمان وكان يقال اليوم هات صالحة ويجب أن الناس تقلع عنها بصفة مرنة وبصفة ما ما ما ما نكب ما ما نكب ما ما كب اللي في القدح ونقولهم بصفة واضحة وبصفة صريمة بأن خطر تواجهوا الدوله الموريتانيه بها اللي تواجهوا بها اه ما شعبها عاد عاد مش من وشعبها عاد مبطول ولاهم ولا وعاد لا يفرض عليه الحل الداخلي الخارجي ويالت المجتمع المدني اليوم اللي منه متنور يتحرك ويعود عاطي اولويه لللي قالوا الحل الداخلي الحل الداخلي هو الواد الحكام المتوافقين عليها الموريتاني ماهي أه وفرض عليهم من الخارج اذا المجتمع المدني هون ياك يا يساهم في تعزيز الوحده الوطنيه ياك يجرد كي قلت لكم يعود عنده هاي المعايير ويتوسموا فيه وقديما وظرك شفنا في ياسر من الدول المجتمع المدني أكبر الصداره وحد المشافي الين شاف بلي الفرقاء ما ما قدوا يتوصل فعلا هذا صعيب بالنسبه لموريتانيا بلي موريتاني خارج شي قالوا امبرياليزم بوليتيك اللي عاد الطاقه عليه للكامل ولا ثلاث تلا الناس هذا من السياسيين ما خلّاوا سباس للمجتمع المدني بهم مساحه وعاد المجتمع المدني كل مثلا ماشي تابع السياسيين وفعلا دور عاد ما تليق يلعبوا طالبين من السياسيين خلوا المرج للمجتمع المدني ولا يعسكروا ويخلوا النقابات عنهم نقابات ويخلوا يخلوا المبادرات والمنظمات ومنظمات يجعلهم كانوا يقدوا يلعبوا الدور اللي اصلا عاطيهم القانون عاطيهم المجتمع وبدون مثلا هذه الاسباس من دون هذا السباس، من دون يتوارى شيئا ما لين يفسح الطريق لرجل المجتمع المدني اللي يلعب يلعبوا الدور، لا يتعلن تم الهيمنة خالقة ويتم المجتمع المدني تابع، ولا يقدر يلعب الدور المنطقي، إذا اللي يجد يعود مطروح للمجتمع المجتمع المدني هو بأنه يعرف عن هذا الحوار اللي يكون الناس كاملة تتكلم عنه من يعود ما فات قال واحدين منه يكون طلق من يقولوا من هناك فات هناك من مثلاً من فهم من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك انه هناك من هناك والله فهم يطير متحيز متخلف هيك للترم متخلف بجه مش فلول سي ام ا وكاع البرقاع السياسيين كل يقولوا لا كونصص في الحوار ويعقوب ما يكونوا صوت بيمجي كل بغا سيرغاد كومونلي شان دو فويانس هذول كي تي لا لا لي ميدل يشهد الفياص ما يكون إيه؟ هذا الحوار اللي تتلقى اللي مطلوب واللي المجتمع المدني فيه وهو مهم لتعزيز الوحده الوطنيه لابد من تعود الناس نفس السياسيين يشردوا من ذواته كيف المستبع كيف أباطرة المجتمع المدني يجربوا من ذواته ويعرض عن موريتانيا اليوم مفترق طرق، ولا ينقذها الذي الحوار، الحوار مو جاي، ولا إلى عاد مثلاً كي قال الفقيه قلنا لقازي قد يعود. ذاك اللي هو قاعد يحاكم والله هو اللي ظاهر لو من الناس اللي يشوفوا الناس, الناس ما تشوفوا ذاك واللي إلى لحى الرواية يالت الناس تعرف عنها ظاهرها فيها مصلحة للشعب الموريتاني وياالتها ما تتوارى عنها ولا يالتها مثلا تبقى عنها أيوة الحوار مولي هو الوسيلة وحدها الوحيدة في الديمقراطية هناك إن يكون هناك حل أخر ممكن يكون هناك حل أخر ممكن يكون هناك حل أخر لا لا بالحوار. أن على كل حال لا لعب أن يكون هناك من خلال المرحوم سعيد ملهم أنا انذاك يراس اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان وهذا هو دور المجتمع المدني. المرحوم ذيك سعى سعيد ملهم اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان كان فاعل واساسي في حوار ذكاء تقارب وشاتلنا ورا والناس اللي حاضره في ذكاء مؤتمر ذكاء تقول انه ذاك حق معناه انه ذاك ذاك هو المجتمع المدني، ذاك هو دور المجتمع المدني، بأنه يقرب بين وجهات النظر في السياسية، ويقدم الحلول المناسبة، ياك إيه تعود أرضية خصبة للتشاور والتفاهم. إذن هذا هو هو اللي يا تعود مطلوب من المجتمع المدني، وغالي أن هذه المشاكل اليوم اللي, اللي منطرحها الموريتاني، هي كي قلنا ينعطى فيها الأولوية والأولوية والأولوية لينقال الحل الداخلي، والحل الداخلي لابد من خلوله التنازلات، بإذن هو ما خان مشكلة معناها حلين، حل داخلي وحل خارجي، والحل الخارجي مع الأسف شفناه في هذه الدول كاملة، ما دخلت الأمم المتحدة، ولا ولا من العالم ما حلت عدت مثلاً. ما قطع ما هو دوله دخلت فيها الامم المتحده ولا أمريك اليوم وضعيه وضعها ما هو كاري معناهاش معناها الناس اللي ظاهر لها انها تقدر تعود لا تجبر لسالي دو لا فرانس ولا لسالي دونكيل سان مثلا هي ظاهر اللي الله يرتديها إديها في قرونها شوي وتخرص اللي يقف في العارمته إلى عادلون كل سب قاعد قط عددش مهم في بلاده ويجي شني يالله تلاقيه وتضبها يقري العدلون كل سب ما قط زر بلاده ما زرع فيها البلاد القلاقل وكانت عنده مهم عنده الله ثرواتها ونسب ثرواتها وزرع نزاع نزاعات بين مكوناتها وتم خلي مكوّنان يتطاحنوا وتم هو متبارك على الثروات، إذا هذا قايلوا بيعزت بالناس ياخذها تعطي الأولوية للحل الداخلي، يقال الحل الداخلي أليم، مثلا أليم ذيك بلي وعدوا فيه تنازلات كبرى، الناس كانت عندها رواية وجابرة في وجابر ياسر من المصالح، وجابرة في ياسر من شيء، يا هو اللي عنه لا المصال ويشارك في رقاش دور شي لا يحضر فيه، وحد لا يعطي شيء لا شيء يحضر شيء شي كان عنده، إذا هذه هي تنازلات هذا الحل الداخلي اللي في يجب أنه عود هو الشغل الشاغل للمجتمع المدني والسياسيين يا هذه الخطر اللي حادق بين موريتان نتخطاه، وأنا بعد لا نكتفي بهذا. وشكرا شكرا لكم محمد المواليه للنادي الخليل عن دور المنتخبون في حوار تاسيس الوحده الوطنيه ما اوكي ما نقبل انا كل حدا انا مازق احنا قابضين كفقيفه ما نقابضش بالسياسه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على النبي العربي الامين. انا مولي بدوري شاكر الاخوه في المبادره على هذه الندوه وعلى اختيار العنوان الحوار والتشاور تعزيز الوحدة الوطنية. وشاكرهم على البداية اللي عدلوا مع الإمام الفقيه، والموضوع اللي يتكلم عنه، دور الأئمة والعلماء، لأن هذا هذه الأولوية، والله هذه القيمة اللي العلماء والأئمة تنسجم مع طبيعتهم، وتنسجم مع السياسة الوطنية المتابعة اليوم في ظل النظام الوطني القائم اللي تحولت نظرته للعلماء والائمة اللي بالامس القريب كانوا مطاردين وكان ينظر لهم نظرة شبهة وعلامة استفهام امامهم ونتيجة للرؤية والمقاربة اللي تبنى ادراك بوعيه اهميه العلماء وقيمتهم ودورهم في المجتمع. خاصه دورهم التربوي ودورهم التوجيهي بحكم الرصيد المعرفي الذي يمتلكه اذا شاكركم على, على على البدايه اللي عدلتوا مع مع معينا. انا اللي نتكلم كلام عام وراجل نعود ما هو نظري اني قاعد ما عندي قدره على التنظير. ولا نقترب من من من المسأله بشكل من خلال معايشتي ومن خلال من خلال فهمي لطبيعه الأشياء، هذا اللي الوحدة الوطنيه، احنا كاملين مجمعين على أنها مقدس، مجمعين عليها كأحزاب، ومجمعين عليها كتيارات سابق الأحزاب، وكانت كان سلوكنا وأساليبنا تنسجم مع هذا الفهم. اعلان فيه محاذير وفيه محظورات ما تمتس ولا تلحق السياسه، اي شيء اي اسلوب اي اجراء لا يمس من وحده المجتمع على يدان والمجتمع يرفضه، وهذا هو اللي قامت عليه الاحزاب لان برامجها كامله قائمه على يغير الممارسه شيء اخر. وأنا هون ماني ماني داهي نحمل المسؤولية للجهة يا غير لا نقول فهمي انا الأسلوب اللي اتباعه قد نطلقه على أصحابه على أنهم يعملوا على تجسيد الوحدة وتجذيرها وتقويتها والله العكس أنا ظاهر الوحدة الوطنية مقدسة وعلنها قداستها لا قدسيه الدين الاسلامي الحنيف. وعلن تعزيزها وتقويتها وترسيخها تتمثل عندي وتجسد عندي في السياسه المتبعه اليوم بفضل النظام الوطني القائم بقياده محمد بن العزيز. اللي بدات بالشرح بتسويه الشرح الكبير اللي خلق في نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنيه 89. اللي يعالجوا معالجه واضحه من خلال مجموعه من الاجراءات اللي إدنا نقولوا اليوم تسويه مشكله الانسان وعوده المبعدين وادماجهم في الحياه النشطه وعلن تعزيز الوحده الوطنيه وتقويتها وتجذيرها على انه في القوانين اللي استنت في ما يتعلق بالرق وتجريمه اللي تحول من تحريم العبوديه الى تجريمها وعلن تعزيز الوحده الوطنيه اعلن ويجسد في انشاء محاكم لاول مره مختصه الا بمحاكمه قضايا الرق والاسترقاق وعلن تعزيز الوحده الوطنيه يجسد في الابتعاد عن الخطابات تقسيمية وهذا اسلوب متبع اليوم عند عند النضال تعزيز الوحده الوطنيه يكمن ويتجسد في السياسه الاجتماعيه اللي متبعه واللي مركزة بشكل عام في يغير بشكل خاص في الهوامش والله في في الشرائح اللي كانت مهمشه ومستعبده اذا هذه مسائل مسائل عمليه دور الاحزاب شنو دور الاحزاب هو تقويته ودور الاحزاب هو الابتعاد عن اي خطاب تقسيمي ودور الاحزاب هو عدم التواطؤ والله عدم المجامله مع اي دعوه للتقسيم للتقسيم وعلى الأسف احيانا شوفوا خروج على على على على على هذا الاسلوب، إذا هذا ظاهر لي تعزيز الوحده الوطنيه يلا يعود من خلال أساليب ومن خلال ممارسه ومن خلال خطوط حمر ما يلا تلتحق ولا يلا تخطأ. وعلى تعزيز الوحده الوطنيه يلا مولي نعرفوا حنا كاع وحدتنا قوامها شنو؟ هذا يحتاج فعلا وهذا بيت القصيد يحتاج الى علمنا كموريتانيين بحاجه الى ان نجلسوا على نار هادئه وعلى طاوله مفاوضات ونشدوا اخبارنا كيف قال الاخ مشاكلنا الداخليه احنا وحدتنا الوطنيه قائمه على أساسه احنا حالتنا حاله شاذه احنا باي منطق نعود انا واختي وزميلتي خجت خجت مالك جلونا. ما قدروا نتفاهمه ما بلوظه اجنبيه هذا ما هو صنعنا؟ هذا ما هو ارادتنا؟ هذا واقع وضعنا فيه المستعمر ويلا نخرج منه احنا مطالبين ترسيم لغاتنا الوطنيه وبترقيتها ونتكلموا بها كامل يا غير مطالبين كبلد ولابد يعود عندنا لغه موحده هذا هو اللي في العالم كامل اذا احنا وضعنا اليوم شال هذا بحاجه علينا نجلس ونشدوا اخباره ونرى كان يلا تعود اللغه الموحده بالنسبه للغه العربيه يا كانها البولاريه يا كانها السنوكيه يا كانها اللوفيه ما هي بعد الفرنسيه إذا لقى حد ولا قالت مجموعه ولا قال حزب ولا قال تيار ان اللغه الفرنسيه انها لغه اجنبيه ما قالوا متطرف وهذا كان لا ينقال وهذا هون نسمعوه اذا بحاجه الموريتانيين على انهم يجمعوا ويشدوا اخبار اسس ومقومات اللي قالوا المواطنه احنا بحاجه لان قبال نوضعوا اسس لهم يعود ما في فرق بيني انا ولا جمي ولا المواطنة فقط هي هي اللي تحدد دور كل واحد منه ومكانته. هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى سياسة وإلى إجراءات مصاحبة. وهذا يالله يا الموريتاني يشدو أخبار ويالله الحوار ما يعود مختصر ولا مختزل قضية انتخابات وانتخابات خاصة وعلنا الحوار اللي اليوم حوار يالله يا يتم ولا هي يتم معوضاً الأزمة. حوار ذكار احنا وضعنا اليوم يختلف عن 2008 احنا لا دعينا الحوار اليوم ولا طالبنا به ولا طالبت به القوى السياسيه ولا طالب به الراي العام حوار ما هو ما هو يعالج يعني ازمه ثاني ما في ازمه سياسيه مؤسساتها قائمه مؤسسات الدستوريه قائمه ومؤسسات السياسيه قائمه يغير بحاجه الى أنهم يعدلوا حوار اجتماعي درس فيه الجانب الثقافي جانب الهويه جانب المساواه مجموعه من من الاجراءات اللي يلا تصب في خانه تعزيز وحدتنا الوطنيه ياك فعلا يعود ما فيه اضرب ياك قالت هي قبيل الاخت ما يعود فيها التلفزه الموريتانيه تعكس خريطتنا الاجتماعيه ولا يعود وحدين يخرصوا لا تلفزي السنغال وحدين يخرصوا لا ام بي سي وحدين يخرصوا لا تلفزي المغرب يلا تعود عندنا التلفزه الجامعه ويا يعود ذي ذي ينبث يعود نعود كل كل حد منا وكل شريحه منا وكل تشعر شايف شايفها ذاتها فيها. هذا يحتاج الى اداره تعدل، يحتاج الى نظام وطني قوي يعدل، وهذا هو وهذا هو رايي الشخصي لاني هون ماني جاي نمثل جهة جاي نمثل رأي الشخصي. على هذا الظروف مواتيه البلد محكوم بنظام وطني وليد انتخابات 2009 ونحن كاملين كمعارضه ذيك الساعه وانا واحد المعارضه عجزنا عن نجيبوا دليل على قله نزاهه انتخابات لانه استمد نظام استمد شرعيته ومشروعيته من طبيعه المشروع المجتمعي اللي يتقدم به واللي على اساسه نافذه الشعب المكاني. نظام سياسي كذلك اثبت جدارته وقدرته على السيطرة وقيادة البلد. الجوانب الأمنية، الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، الجوانب الديمقراطية. إحنا بالأمس القريب وأنا وزميلي وزميلتي كنا مطاردين. مطاردين كتيارات ومطاردين كأحزاب. سابق 2006 و2007 و2008 و2009 ما كان حزب سياسي قد يعد المهرجان يكون متحدّي به. لابد من الحاكم الوالي. وكان مولي الاعلام والقنوات والقناه الفضائيه الوحيده ذاك التلفزيون الموريتانيه وكانت الانباء الموريتانيه والاذاعه الموريتانيه حكر حكر على حزب واحد وعلى نظام واحد وعلى رؤيه واحده. جاء نظام وفتح الابواب على مصارعها ان صح التعبير وعزز الذي قال ورسخ اللي من خلال مجموعه من القوانين انتم كاعلاميين وشايفون وجوه اعلاميه وحدكم اقدر على على على على على تقييمها به حريه الفضاء السمعي والبصري وبه القنوات الموجوده اليوم وبه حريه الاعلام وبه وهذه هي الديمقراطيه اعلى مستوى القوانين ترسانه من القوانين وعدلت لا ترسيخ الديمقراطيه هذا النظام عدل من 2009 واقولها عن وعي وكمشرع عدلوا عن وعي وبالتالي يمتلك الرؤية وهذه الرؤيه هي اللي خلاته يتبنى لمقاربه الحوار، لانه هم لا منهجيتين، هم لا مقاربتين، هم لا منهجيه الاقصاء والانفراد بالحكم، والله منهجيه الحوار مع الفرقاء الوطنيين والشركاء الوطنيين، وهذا ميزه والسبق عند النظام الرئيس محمد بن العزيز. واجب القوى السياسيه وواجب الاحزاب السياسيه على يعني انها تجاوب عاد بشكل جاد لا معناها على انها تصفق ولا معناها انها تقول ان كل شيء على ما يرى ولا معناها على يظهر على ان خاصه الاحزاب اللي عندها خلفيه عقائديه يظهر مشكلتنا احنا ومشكله البلد هو بعض سياسيين لان بعض سياسيين وهي يقولها بكل صراحه وبكل مراره أعلنهم يعني انهم يعيشوا تناقض بين منطلقاتهم الفكريه والنظريه وبين سلوكهم. مفروض كان من المفروض والمنطقي يقول ان صاحب الراي صاحب الراي والله عندما يرى مواقفه والله وجهة نظره تطبق على ارض الواقع والله يطبق من على ارض الواقع واجبه الانحياز لهذه الجهه والله لهذا الطرف والله لهذا النظام اللي ينظم اللي يجسد شي شعارات والله شي من مبادئ العكس يخليك عند بعض إذا عاد النظام به ياسر التيارات السياسيه والاحزاب السياسيه يغير بعد اليوم قادت بعض الاحزاب وبعض الاحزاب اللي عندها خلفيه عقائديه نقول لا الحزب اللي عنده خلفيه عقائديه يعيش تناقض كان من المفروض على بعض الاحزاب اللي الين اتخذ النظام رئيس محمد العبد العزيز انذا وقت العلاقه مع الكيان الصهيوني كان يجب ان تكون مع في الخندق في, في الخندق اللي فيه الرئيس محمد العبد العزيز وهذا هو اللي عنده بعض السياسيين وخاصة من الأحزاب اليسارية. سنة 59 في مصر الحزب الشيوعي كانوا قادته في السجن سايق جمال عبد الناصر. تبنى جمال عبد الناصر خط الاشتراكي اشتراكية. مشالوا واحدين منهم وفيهم مفكر روح جميل يعرفوا أمين العالي رسالة من السجن 59 يهنئوا على التوجه اللي, اللي عد، اعترضوا عليه واحدين من زملائه في السجن، قال لهم ألم يطبق عبد الناصر ما كنا نطالب به؟ ومن ذيك إيه الساعة انحازوا وعاد من كبار المنظرين والمدافعين عن سياسة جمال عبد الناصر. هذا كان يهضر لحساب السياسية اللي عندها ذي الخلفية سواء الإسلامية وسواء اليسارية، القوميين ما قلناش بأنهم التحكم بالنظام لأنهم يعتبروا على انهم مستجمعين مع قناعاتهم "إلا من رحم ربك" كان من المفروض عليهم الانحياز لهذا النظام هذا النظام اللي خاصة الإسلاميين منهم هذا النظام اللي أعطى عناية كبيرة للعلم والعلماء وسياسته قامت على أساس توجه إسلامي واضح من خلال قناة المحضرة ومن خلال الدور اللي يعطي رابطة العلماء وللأمة ومن خلال الأئمة ومن خلال ومن خلال الكامل معروف إذا هذا هذا هذا خلل. خلي يجيك معاذ يا محمد غلام ما عندك الكلام وراني وراني قايل لك تسكت بيد رئيسك. هذا كان من المفروض كان من المفروض كان من المفروض, كان من المفروض انا نتكلم عن ماده منسجمه مع قناعاتي. انا قلت على ان في خلل خلل بين, بين بين بين بين التصور النظري وبين السلوك. انت سلوكك إذا ما يجس انت قناعتك لما في سلوكك تعود شنو؟ شنو الفرق بينك انت وحد آه. اذا انا نعتبر على ان النظام الوطني القائم على انه نظام انه قدم مقاربه كبيره ومهمه تطور البلد في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي الامني واعلن ما مطلوب ان المهده تعود في بي ار كامل ولا مطلوب الى إيه إيه بعد الانصاف إيه انصاف الانصاف بعد الانصاف إيه بعد إذا إيه بعد؟, إيه بعد؟, إيه بعد بعد هذا النظام بعد ما نشوهو ولا ولا ولا ولا نتامر عليه ولا نعمل على اضعافه لانه اضعافه اضعاف البلد ونرجع لقضيه الوحده الوطنيه يقدر إيه يقعد عنده موقف النظام يضل خارج يشوف الامور ما يضل يتحد عندما يتأخذ ايا كان ولا يسمي حد موقف يعرف واللي يداه عنه يعرفوا انه الموقف اللي بعد الخاطر يقولوا كذا إذن انا ظاهر ان السياسيين بحاجه الى انهم يراجعوا مواقفهم وبطبيعه الحال النظام عنده أخطاء. وعنده قصوره يبقى يعني عنده إرادة الجادة والصادقة. إذا أن على إرادة الصادقة والجادة. اللي هي قلت أنه ما خالق نظام ما عنده أخطاء ولا خالق نظام ما يقصر ولا ونقول على أنه من ميزته مولي لأنه دي لأول مرة نظام على رسال رئيسه يمارس اللي قاله النقد الذاتي. ولا ولا, ولا ولا ولا يلبس عليه والحزب اللي دعمه نفس الشيء لأنه ما فهمش شيء ما فهمش شيء فم واقع وفهم ارث كبير وفم تراكمات يظهر بعد فهم سياسه متبعه ومنهجيه لتذليل الصعاب ولتطوير البلد. اذا الوحده الوطنيه ولا نرجع لها هي بيت القصيد انا بالنسبه لي تجسيدها وتعزيزها يتمثل في السياسه المتبعه اليوم اللي اتبعها نظام الرئيس محمد بن عبد العزيز والحزب اللي دعمه واغلبيته وبطبيعه الحال دور الاحزاب مهم. الأخرى الحوار مطلوب وداعيهم مزيدين. اعلنهم ما يدخلوا عن الرهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أنا أولا شكر الزملاء والإخوة في منظمة الخيار على هذه الندوة وعلى هذا النقاش اللي كل نقاش وكل شد أخبار مفيد تخرج فيها شيات ونقال فيه شيء ما لا بد أن وتخرج الناس الموضوع أحياناً يغير كخطوة تساهم في انعاش الساحه وتبادل الراي مهم. وانا بعد اليوم خارج روايه تنقال عن ذو الخلطه. اللي جد عليا عنها حق. عن فيهم زرين. زر يسوى عليه في الحوار وزر ما يسوى عليه في الحوار. وما لقيت <تصفيق> وكلهم عنده لغه. ذا اللي منهم يسوى ليه في الحوار والله ينقال عن يسوى ليه في الحوار يتكلم بلغة الحوار ولغة التلاقي وضرورته تبادل وجهات النظر وإمكانية التنازلات المبادئ المتبادلة وذيك اللغة وذ اللي ما يسوى ليه في الحوار واللي يتكلم بلغة الالتحاق يابكم تلتحقوا بينا وأعطيكم فرصة صح اخطائكم وكنتم مجرمين وذي فرصتكم إياك ما تكرروا لك الأخطاء التاريخية وأنا قد قريت في كتابين قال له حرب الخليج أوهام القوة والنصر الكاتب المصري المرحوم محمد حسنين هيكل قال فيه عن ذيك الساعة في حرب العراق مشي بوش رسالة عن طريق جيمس بيكر مشيها للمرحوم صدام حسين وخلق لقاء بينهم في جنيف بين وزير خارجيه الولايات المتحده ووزير خارجيه العراق والرساله مكتوبه بناء على استشاره مجموعه من الساثه الجامعات الامريكيه والاصول العربيه واقترحوا جمله من الاقتراحات ذات طابع استفزازي في شكل الخطاب في مضمون الخطاب في العبارات اللي تتناول في الرساله الهدف منها إثارة الطرف الآخر لتعدار ردة فعل غير محسوبة وكان طارق عزيز بحكم دبلوماسيته، تجربته، عنده من الفهم عنه يشاف الرسالة قال عنه ما هو رافدها الذي الهدف منها وانطرحت أكياس في, في الفندق بريد انقال لو دائع لأصحابها أصحابها عند الطلب وسافر شورها الكاتب وجاب نصها وتكلم عنها شكل الخطاب بالنسبه لمن يريد الحوار وشكل الخطاب بالنسبه لمن لا يريد الحوار ما أحد عاده حينما تخاطب قوما بلغه الاحترام وبلغه التبادل وبلغه تبادل وجهات النظر وبلغه الاستعداد المتبادل بين الطرفين والحقيقه ما هي عند واحده منه ولا حد منه ولا ينشد الاخبار تختلف هي ولغه الاستعلاء لإلتحاق تصحيح الخطأ التوبة من أخطائك السابقة ولذلك اللي نقد اليوم نعود أجبرت مؤشر أنا عنده الخلطة رأيهم في الحوار ما هو واحد أهم منهم زر يسوع لي فيه والله يقد يعود يسوع لي فيه وهم زر يبدو أنه ما يسوع لي فيه ولعل زمل أنه والأخ الأخ الراضل نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب الخريض الطيب من هذا الزر هذه الأولى الملاحظة الثانية أنا اللي نتكلم عن الموضوع ولا نحاول ما نقبل هو خارج الرواية الخلطة مفيدة مادا يتعدى الندوة ولا نقاش حول موضوع تحاول قدر الإمكان الالتزام به وهم فرص ومنابر ومناسبات نقول رواياتنا الأخرى عندنا أخبار الإسلاميين والقوميين واليساريين وتاريخهم ومواقفهم من انسجم مع افكاره، من بقي على افكاره، من غير جلده، من لونه، هذا موضوع اخر نقد نجبروا له فرص نقوموا فيها، ولا هو هذا اللي عنه هذه ندوه حول موضوع الوحده الوطنيه هي جوهرها. قد عدل الحوار والتشاور في تعزيز الوحده الوطنيه. تقييم هذه الخلطه اللي حاكمين موريتانيا ونظام كيف جيت فرصه ونجبروا، يسوى احنا اللي ما نراضين عنه درجات عدم الرضام مختلفه ومتعدده وذوك اللي راضين عنه والله قايلين عنهم راضين عنه عندهم فرصه للتعبير عنها دونك نشدوا اخبار موضوع مطروح من طرف منظمه هي الداعيه للندوه ونحاولوا نركزوا عليه وانا بعد لا نحاول نعود بمستوى من الصراحه وعندي عاده اصلا مع الاخت النايب كادير تمارين جلوب عيت بعض الاحيان بعد الجمعيه الوطنيه هي تعدل المداخلة وتعود مداخلتي ترجمه لذلك اللي قالت هي تفهم العربيه والحسانيه تقول لي عني ترجمت فيها غير زدت عليها وفعلا انا ظهر لي عن المنهج اللي قبضت فيه مستوى من الصراحه والوضوح نحتاجه في تناول الموضوع خارج من طلع للزغب والكلام العام